Τα αθλετικά. Ποικίλα. 1. He τροχο πέδιλο δρομία. 2. Το τροχο πέδιλον. 3. Ε κορύνε. 4. Ε κορύνος φαίρισεις. 5. Ο διάδρομος. 6. Πάζας τας κορύνας χάμα κατά ανατρέπω, he pyrobolesis octo hal pyrobolites enea to pyrobolon hoplon deca to helicoides pyrobolon to choreton pyrobolon hal pyrictus siphon το to kunegeticon pyrobolon dodeca to pyrobolon τριακαίδεκα τὸ αὐτομάτων πυροβολόν τεσσαρακαίδεκα τὸ τοξεύμα τὸ βέλος πεντεκαίδεκα τὸ τόξον ἑκαίδεκα ἡ χειροβαλλίστρα ἑπτακαίδεκα ἡ τοξεία ἡ τοξοβολία ὀκτοκαίδεκα ὁ θηρε우τής ο κουνεγέτες. Εν νέα καηδεκά. Ο θερεütικός κουόν. Έικος. Έμπολε επί πελίνους σκοπούς, στόχους.